שלום לכולם, אני אמית ואני מענדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. היום אנחנו הולכים לדבר על Thingspeak כפלטפורמה עבור יישום של אפליקציות IoT, Internet of Things. קודם כל אנחנו נתחיל בבסיס וניתן רק קצר על מה זה IoT, ולאחר מכן אנחנו נדבר על מה זה Thingspeak, ואיך מרימים סביבה כזאת עבורנו, ומה תהליך העבודה שצפוי לנו, ונעשה יחד דמו שדרכו נכיר את הפלטפורמה. המציאות של היום הולכת להשתנות בקצב מסחרר. ממש עוד כמה שנים מכוניות יישאו בעצמן, רפואה ברמה שעוד לא הכרנו, תהיה זמינה לכל אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, שדות חקלאים יתאפלו את עצמם ללא מגע יד אדם, ואפילו המקרר שלנו יזמין עבורנו את המצרכים. התרחישים הבדיוניים שהזכרתי הרגע לא קרה למופרכים, ואותם אנחנו נוכל לממש בעזרת אישומים של IoT, Internet of Things. אז מה זה בדיוק IOT? בסך הכל אנחנו לוקחים מכשיר אלקטרוני ומחברים אותו לאינטרנט. נכון, לא תמיד תהיה הצדקה לעשות זה, אבל במקרים ספציפיים נוכל להשתמש בזה כדי לתת מענה לצרכים מסוימים. בדרך כלל מדובר על ניטור שוטף והתראה על בעיות, אוטונומית של מכשירים והיכולת ליישם תחזוקה מונעת predictive maintenance כדי לחזות את הבעיות המורכבות ביותר. מדינת ישראל ידועה בשיטות חקלאות ייחודיות, למשל, המצאת התפטפות, פאר הטכנולוגיה. מאז עברו כמה שנים וישראל עדיין ממשיכה להוביל הפעם עם טכנולוגיה מעט יותר מתוחכמת שמבוססת על IOT. בתחום החקלאות, המענה על אותם צרכים יכול לבוא לידי ביטוי באופן הבא. קריאת מידע מחיישני טמפרטורה כניטור שוטף של הסביבה והתראה במקרים של מזג אוויר אידיאלי, הפעלה אוטונומית של רחפנים שדורגים להשקייה חכמה בהתאם למדדים בזמן אמת. ופה זה קצת מורכב, אבל אותו מידע שאנחנו אוספים יכול לאפשר לנו ליישם תחזוקה מונעת, predictive maintenance, על אותו שדה. אבל איך עושים זה בפועל? הרי זה ידוע שצמח מסוים, בטמפרטורה צביבה מסוימת ולאורך זמן מסוים, צריך כמות מסוימת של מים כדי לתת דפוקה אידיאלית. שילוב של כל המשתנים יחד הוא מורכב מאוד, וכדי לקבל את התפוקה האידיאלית, עליו לזהות את תפוס הפעולה של התהליך. אנחנו יכולים להשתמש בפרדיקטיב מיינטננס על מנת לטפל בתפוס פעולה מסוים כדי להימנע מהנזק ולמקסם את התפוקה. וזה גם מתקשר לדוגמה שנבנה היום, שהיא מדידה ואיסוף של טמפרטורות מחיישן בעזרת MATLAB וTHINKSPEC. אבל בואו נצלול טיפה יותר לעומק ונדבר על הפלטפורמה של thingspeak. Thingspeak היא פלטפורמת IoT מבוססת ענן שמקשרת בין הרכיב בשטח לבין MATLAB. דרכה נוכל לאסוף מידע מרכיבי הקצה אל תוך ענן, לנתח ולהציג את הדאטה שלנו ולהגיב בהתאם למצבים שונים לפי מה שאנחנו נגדיר. בואו נראה איך זה נראה רגע באתר של Thingspeak. אז זה האתר של ThinkSpeak. כמו שתראו, מוצגים פה פרויקטים שנעשו דרך אותה פלטפורמה, שרובן באמת הם פרויקטים שקשורים לחקלאות או לניטור של מזג אוויר. אנחנו יכולים לראות פה דוגמאות ודוקמנטציה לאיך אפשר להתחיל ולעבוד באתר של ThinkSpeak. בואו נסתכל גם רגע על אתר קיים, אותו אתר של חיזוי מזג אוויר. האתר הזה נמצא, כמו שאתם רואים, על גבי המפה, סמוך לבוסטון, במשרדים הראשיים של חברת MathWorks. הם הקימו שם אה, תחנת חיזוי מזג אוויר שמודדת אה, מזג אוויר, ומציגה להם, ואנחנו יכולים לראות פה בתצוגה את אותן מדידות שנקראות מהמכשירים אל תוך פלטפורמת ה ThinkSpeak. וזה בעצם מה שאנחנו שואפים לעשות היום. אנחנו גם רוצים להקים לעצמנו איזשהו אה, פורטל של Thingspeak שיציג ודרכו נעשה אנליז על הנתונים שלנו. בואו נסתכל בגדול על הארכיטקטורה של פתרון IoT טיפוסי, שזה בעצם מה שעומד מאחורי מה שאנחנו ראינו עכשיו באתר, אותו דף של אה, אה, של התח... תחנת חיזוי מזג האוויר. אז יש לנו מכשירים מקושרים, לדוגמה חיישנים, שמודדים ומשדרים בזמן אמת. את אותו דאטה שמשודר אנחנו נרצה לאסוף ולשמור במקום מסוים, במקרה שלנו, לתוך הענן של ThinkSpeak, כשלשלוח מידע ממכשור קצה זה דבר אחד, אבל לקלוט ולשמור אותו בצד השני, זה כבר אתגר אחר לגמרי. וכאן Thingspeak מסייע לנו בהנגשה של ממשק תקשורתי פשוט, שמשמש לקליטה של המידע בצורה מובטחת. על בסיס אותם מצבורי מידע, אנחנו נוכל לבצע אנליזות ולהפיק תובנות, למשל עבור predictive maintenance, וכאן אין לנו צורך ללמוד יכולות תכנות חדשות בשביל להתממשק פלטפורמה של ThinkSpeak. אנחנו נוכל לנצל היד הידע שלנו בכתיבה מנת לבצע את אותה אנליזה. לאחר שנסיים לנתח את המידע ונפיק תובנות אשר יעזרו לנו ליישם predictive maintenance, למשל, נוכל לטמיע את אותן תובנות בעזרת אלגוריתמים אל תוך מחשור הקצה ובכך לדעת לו יכולות נוספות. ובמידה ואין לנו אפשרות כזאת, אנחנו נוכל ליישם אותו גם בענן. חשוב לי לציין שThinkSpeak מספק לנו את כל התשתית הנדרשת לתהליך שלם כמו שהצגתי מבלי צורך בידע קודם או בקישורים נוספים. כמו למשל להרים סביבת דאטאבייס בענן כדי לשמור את המידע או להטמיע אלגוריתם במכשירי הקצה. Thingspeak יכול להשמש למגוון רחב של אפליקציות ואחת הדוגמאות היא מה שמוצג כרגע פרויקט Cheerlights בו נעשה שימוש בThingspeak בעזרת קוד MATLAB שמזאיט ציוצים של האשטאג אותו האשטאג מופץ ברשתות החברתיות והוא קובע את צבע הנורה לאחר הפרסום של האשטאג צבע הנורה מתחלף באัตממה באופן סימולטני ברחבי העולם ובזוא רק דוגמה לפרויקט אחד שנשא אז אחרי ש Evanו מזאיה אותי וראינו קצתה plataforma של Think Speak נראית ודוגמה לאחד השימושים של ABU נבין יותר איך זה עובד. это מהחורי הקלים. אמרנו שמדובר בפלטפורמת אנונ. כל מהר כל המידע שלנו מוחסנ באנונ של Think ואנחנו יכולים לגישת לו מידע ולעבד אותו או בזמן נמת או לאחר שצטברנו מספיק מידע ולעבוד עלו אפלין, מה שניקרא. כל המידע הזה שמגיע מהרכיבים בשטח, רכיבים לדוגמה כמו ארדווינו או רסברי פאי, נשמר כ-Time Series ו-Meta Data ומאוכסן במאגרי מידע שנקראים channel, ראינו כבר יש את הפורטל האינטרנטי שלו, שדרכו אנחנו נוכל להציג באופן ויזואלי את הדאטה הזה ששלחנו מהרכיבים המקושרים ושמרנו על גביהם אותם Channelים, מאגרי המידע. והתקשורת בין המכשיר שלנו בשטח למול ThinkSpeak תעשה באמצעות RESTFUL API. למי שלא מכיר, RESTFUL API מאפשר לי לתקשר בצורה פשוטה ובטוחה. אז בואו נחשוב על מצב מוכר כדי להבין מה זה API בכללי. אתם נמצאים במסעדה. המלצר מגיע ומגיש לכם תפריט. אתם מסתכלים על התפריט ומבקשים מהמלצר שיביא לכם אמבורגר, צ'יפס וגם קולה. נניח לרגע שלא הייתם מודעים לכל המאחורי הקלעים שעומד להתרחש. מבחינתכם אתם ביקשתם משהו וקיבלתם אותו, פשוטו כמשמעו. אבל בעצם, מה שקורה זה שאתם אומרים את ההזמנה למלצר, והוא רושם אותה אצלו בפנקס. הוא הולך ומקליד את אותה הזמנה במחשב. אותה הזמנה עוברת למחשב של המטבח, משם מודפסת ועוברת לפס. מתחילים להכין את אותה הזמנה, ורק כאשר... כל הרכיבים של ההזמנה מוכנים, קוראים למלצר שיעסוף אותה ויביא אותה עד אליכם. בסופו של דבר, API בתוכנה פועל באופן דומה מאוד. יש תפריט של פעולות שמאוד פשוט לקרוא להן, אבל כל מה שעומד מאחורי הקלעים שקוף, ואנחנו רק מקבלים את התוצאה של אותה פעולה. זה API רגיל, וכל API שנעבוד איתו מתנהג ככה. הבעיה בעולם של ה-IoT זה שאנחנו צריכים להתמודד עם תעבורה דרך הרשת, כי הרכיב שנמצא בשטח חייב לשדר אל הפלטפורמת SyncSpeak שהיא נמצאת בענן. ומה שהופך את RESTful API לדרך המובילה ביותר לסוגי התקשורת האלה, היא שהיא מתבססת על הפרוטוקול הכי סטנדרטי שאתם מכירים, HTTPS, שהוא גם משמש עבור גלישה מובטחת באינטרנט, וזה מאוד מאוד טוב לנו. כי מצד אחד אנחנו מדברים על פרוטוקול שנמצא בשימוש רחב ומגוון, ולכן בזכות זאת אנחנו לא נתקל בכל מיני חסימות כמו Firewall לדוגמה. ומצד שני הוא מאובטח ומעוצפן כך שאנחנו נוכל להשתמש בו מבלי לחשוש שהמידע שלנו יזלוג או ישונה במהלך הדרך. ואיך זה עובד בפועל? איך אנחנו בעצם ננתח את הנתונים? אז כמו שאמרתי כבר, הדאטה שלנו מוכסן במאגרי המידע, הצ'אנלים. בעזרת קוד של MATLAB, שאותו אנחנו מכירים, אנחנו נוכל לקרוא את הדאטה מתוך אותה מאגרי המידע, נוכל לנתח את אותו דאטה, ולכתוב אותו מחדש אל תוך מאגר מידע חדש. הכתיבה למאגר מידע חדש נעשית על מנת לשמור על האותנטיות של הדאטה המקורי שאספנו. בואו נבין איך אנחנו מתקשרים עם המכשיר, עם המכשיר שלנו שנמצא בשטח. אז כל יש לנו את פקודת ה פקודת הגט משמשת אותנו לקריאת מידע ועלינו לציין את מספר הצ'אנל ואת פורמט הקריאה של הדאטה שלנו, אם זה XML או JSON. אנחנו נוכל להוסיף לו עוד מאפיינים שיגדירו את כמות המידע שנרצה לקרוא או באיזה פורמט אנחנו רוצים לקבל את שלנו. יש לנו גם את פקודת הפוסט. פקודת הפוסט מאפשרת לנו לכתוב מידע על הערוץ, כשכל מה שאנחנו צריכים לפרט זה את פורמטה, ואת מספר ה-API שמקושר לאותו ערוץ, ולאחר מכן אנחנו נכתוב מה אנחנו רוצים uh, לשנות או להדכן או לכתוב מחדש בדאטה שלנו. פקודת ה-Put מאפשרת לנו לשנות את הגדרות הערוץ, כמו לדוגמה את התיאור שלו, את השם שלו, האם זה ערוץ uh, פרטי או ערוץ ציבורי וכדומה, ופקודת ה-Delete שתאפשר לנו למחוק את אותו ערוץ. שימו לב שאנחנו תמיד נצטרך לספק את api Key של אותו ערוץ, והוספתי לכם למטה את הענן, שבלחיצה עליו תוכלו להגיע לטיעוד נוסף על פקודות נוספות שנרצה לבצע uh, בתקשורת שלנו עם הרכיבים, עם עוד הסברים ודוגמאות. אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על מה זה IoT, ומה זה הפלטפורמה של ThinkSpeak, ואיך היא אבל עכשיו אנחנו הולכים לראות איך אנחנו עושים את זה בפועל, ולדבר ממש על שלבי הפעולה שאנחנו אה, נבצע כשאנחנו רוצים להקים ערוץ ב-ThinkSpeak. אז אנחנו הולכים לנטר נתונים של מזג אוויר בעזרת ThinkSpeak ו-MattLab, הולכים לקרוא נתונים של תחנת חיזוי שהוקמה במשרדים הראשיים של MathWorks, והיא מבוססת על ארדווינו שמחובר ל אנחנו הולכים לענות על שתי שאלות, שאלה הראשונה על אה, מיפוי של כיוון רוח, אה, כיוון נשיבת הרוח במהלך שלוש שעות אחרונות. והשאלה השנייה היא איך הטמפרטורה משתנה לאורך שבוע שלם. אז... איך אנחנו יכולים לעשות את זה בעצם? מה אנחנו עושים בתכלס? כשאנחנו רוצים לבנות פתרון שמבוסס על IoT, אנחנו חושבים על אלגוריתם שאנחנו רוצים להטמיע, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה בקלות ובעילות. במקרה שלנו, אנחנו רוצים לנתח נתונים של מזג אוויר. אז אנחנו צריכים להתחיל מלאסוף אותם. איסוף הנתונים מתאפשר לנו בעזרת קוד MATLAB שפועל בזמן אמת ומתקשר עם רכיב קצה. במקרה שלנו עם ארדווינו. כמו שכבר דיברנו, הרכיב שקידדנו שומר את המידע שאנחנו נוספים על גבי הענן ומשתמש ובעזר... בפקודות API. כאשר המידע נמצא בענן של ThinkSpeak, נוכל לאבד ולנתח אותו ולהסיק ממנו תובנות מסוימות. ולשם כך אנחנו נשתמש גם בקוד MATLAB. לצורך ביצוע כל האנליזה אנחנו נוכל להשתמש בכלים המובנים של MATLAB, הטולבוקסים, או שאנחנו נוכל לבנות קוד רגיל שמבצע אנליזה משלנו. מה שאנחנו עשינו זה אספנו, תכף תראו, אנחנו אספנו uh, את הנתונים של השבוע האחרון, ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לקרוא אותם לסביבת MATLAB ולעשות להם ניתוח מתמטי וויזואלי uh, בסביבת המטלאב. אנחנו גם נראה איך אנחנו מתקשרים עם uh, הרכיב קצה שלנו דרך פלטפורמת ה ThinkSpeak, ואיך אנחנו יכולים לתזמן קריאות נתונים לתוך הערוץ שלנו באתר של ThinkSpeak. אנחנו אבל לא הולכים להתייחס לאיך אנחנו מתחברים ישירות לחומרה, ועל זה אתם תוכלו למצוא הסברים וסרטונים נוספים באתר של MATHWORKS, ואוספתי לכם את הלינקים על גבי האייקונים של ארדווינו ורסברי פאי פה בשקופית. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז כדי להקים ערוץ משלנו, כמו שראינו את הערוץ של, של MATHWORKS, כל מה שאנחנו צריכים זה משתמש... Uh, של uh, Mathworks, גם לאתר של ThinkSpeak, להתחבר ליוזר שלנו, ואנחנו יכולים לבנות ערוץ משלנו. אנחנו בוחרים ב-channels, my channel, הולכים ליצירת חדש, במקרה הכנתי לנו כבר בראש, אנחנו הולכים לפתוח ערוץ שישמש אותנו לדמו, uh, שמכיל את השדות הבאים, את הטמפרטורה, את הזמן שחלף, ושלושה קבועים שאנחנו נשתמש בהם לחישובים. אנחנו נבחר ביצירת הערוץ, ומה שאנחנו רואים שאנחנו מקבלים כבר את השבלון המוכרת הזאת של תבניות הויזואליזציה של המידה. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל ליווה לתוך הערוץ הקיים שהקמנו נתונים. איך נעשה את זה? אנחנו נבחר במטלאב אנליסיס, וקיימים סקריפטים כבר שהם מוכנים, שעוזרים לנו אז אנחנו נבחר במשיכת מידע מערוץ פומבי, אותו ערוץ של תחנת מזג האוויר, ואנחנו רואים שממש כתוב לנו פילו, איפה צריך להשלים, איזה נתונים חסרים. שימו לב שהסקריפט הזה שכתוב הוא סקריפט מטלבי לכל דבר, שאנחנו כבר מכירים אותו ויודעים איך לעבוד איתו. אז מאיפה אני שולפת את הנתונים? אני צריכה אה, נתון ראשון להכניס את מספר ID של הערוץ עברי, הציבורי שממנו אני מושכת את המידע. אז אם נסתכל שוב בערוץ של תחנת מזג האוויר, אנחנו רואים שהCANNEL ID מופיע כאן למעלה. אז בואו נקליד את זה. והפרטים וה הנוספים הם פרטים שמתייחסים לערוץ שלי. אנחנו עובדים כרגע עם ערוץ הדמו שלנו, אז אנחנו צריכים לספק את מספר ה של הערוץ. אז אנחנו ניקח מכאן. ואת ה-API Key לכתיבה לתוך הערוץ שלנו, ואנחנו נבחר ב-Save and Run, ברגע שהפעולה עבדה, אנחנו מקבלים חיווי ירוק למעלה, ובמידה וה וה והקוד שכתבנו ושינינו או ישרנו כרגיל לא עבד, מאיזושהי סיבה, אנחנו נקבל output, מה אנחנו צריכים לתקן, אז בואו נסתכל איך הערוץ שלנו מדידה אחת אז אנחנו באמת יכולים לראות שקבור גרפים מתמלאים בנתונים יש לנו פוינדיקציה על כמה תקירות שנעשו בארוץ ו- מינוס 10 מדידה אחת לotte תספק אותנו אנחנו רצאים ל למצב של ה roots מתפקד באופן אוטונומי לחלוטין ובשביל זה אנחנו יכולים ללחץ לחלונית the apps ליבחן ב time control ולהוסיף time control ש נתונים באופן אוטונומי מ רכיבה כל פעם יקרא בעזרת api נתונים, וישים אותנו, ישים אותם בתוך הערוץ שלנו, אז אנחנו נקרא לזה Update Data, ואנחנו נהפוך את זה לאירוע חוזר, שקורה כל כמה דקות, כל חמש דקות לדוגמה, אנחנו נלך ונגיד לו, מהקוד שעכשיו ייצרנו שהוא קריאה של נתונים, מערוץ ציבורי, ונבחר ב-Save Time Control, ואנחנו יכולים לראות שאם, נלך לערוץ שלנו. אז לאחר כמה דקות, אנחנו נראה שהמספר הלכים, כניסות לאותו ערוץ התעדכן, אמרנו כל חמש דקות, אז ייקח לנו קצת זמן, כשבשאיפה אנחנו נגיע בסופו של דבר, לערוץ שהוא מתפקד באופן מלא, בצורה עצמאית לחלוטין. עוד כל מיני דברים שתכירו שנמצאים פה, אז יש לנו פה את ה-Channel Settings, שהם בעצם אותן הגדרות שהגדרנו בהתחלה, ותשימו לב גם לחיווי פה, של אחוז ההשלמה, זאת אומרת האם הערוץ שלנו כבר מתפקד, באופן מלא לבד או לא, וגם שימו לב שיש לכם פה תיע על הסברים, במידה ומשהו לא ברור לכם מהסדות, זה גם לאורך כל האינטראקציה עם ThinkSpeak, יש הרבה הרבה דוקומנטציה שעומדת מאחורי, שיכולה לסייע לכם בכל שלב בתהליך. דבר חשוב נוסף זה ה-API Keys, אותן פקודות Set, Get, Put שדיברנו עליהן מקודם, אתם יכולים לראות אותן כאן אה, בצד, ואתם יכולים להוסיף אה, ולשתף את ה-API-Key שלכם ממי שצריך במידה ואתם צריכים, או לייצר uh, API'ים חדשים. ובעצם uh, מה שעשינו עכשיו זה יצרנו לעצמנו את הערוץ שלנו uh, בתוך ThinkSpeak, ומה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו זה uh, איך אנחנו עושים את אותו דבר במטלאב. אז בואו נעבור למטלאב לרגע. אוקיי. אז עד עכשיו ראינו איך עושים את כל הפעולות האלה של פתרון IoT דרך הפלטפורמה של ThinkSpeak באתר של ThinkSpeak, ועכשיו אנחנו נראה איך אנחנו עושים דרך הפלטפורמה המוכרת שלנו, MATLAB, שאנחנו יודעים לכתוב ולאבד בנתונים כרגיל. אמרנו שיש לנו שתי שאלות שאנחנו רוצים לענות עליהן. אחד זה כיוון הרוח בשלוש שעות האחרונות, והשנייה זה התפלגות הטמפרטורה לאורך השבוע האחרון. אז אנחנו יכולים לראות, שיש פקודות שיעזרו לנו לייבא את המידע שלנו מענן ה-ThinkSpeak לתוך סביבת המטלאב. כשאם אתם עובדים עם גרסה שהיא מתחת ל-2019A, שימו שאתם רק מתקינים את ה-Support של ThinkSpeak, ואם לא, אז הפקודות כבר נמצאות לכם במטלם, והפקודה הראשונה היא פקודת ThinkSpeak Read, אליה אנחנו נותנים שוב את מספר ה-ID של הערוץ, ואנחנו יכולים להגדיר גם אה, כמות הנקודות דאטה שנרצה למשוך, 8,000 נקודות, שזה המקסימום אה, מדידו שאפשר למשוך במכה. ואנחנו רואים שאנחנו מקבלים נתונים על גבי הערוץ שלנו, אנחנו מקבלים את המיקום של המכשור קצה שממנו אנחנו מושכים נתונים, אנחנו רואים מתי לאחרונה הדקנו אותו ומה ה-Entry ID, הכניסה שלנו, של הקריאה. אנחנו יכולים להסתכל באמת מהם מה אותם נתונים שמשכנו, אז אנחנו משכנו נתונים של כיוון הרוח, מהירות הרוח, אחוזי הלכות, הטמפרטורה, כמות המשקעים וכו'. ואנחנו רוצים לעשות סטטיסטיקות רגילות שהיינו עושים על טבלעות רגילות של נתונים, גם על המידה הזה, בעצם מהרגע שאיבנו את המידה מהענן לתוך הסביבת עבודה שלנו של מטלב, אנחנו מתייחסים לא, לאותו מידה כטבלה או כמשתנה שבו אנחנו מאחסנים נתונים, ויכולים לבצע עליו איזה סוג של אנליזה שנרצה. אז במקרה הזה אנחנו מחשבים פה מינימום, מקסימום וערכים עמוצאים עבור תקופות זמן מסוימות, עבור השדות שלנו ש, של הנתונים שמשכנו, ואנחנו נתחיל בלענות על השאלה הראשונה שלנו, על כיוון הרוח לאורך השלוש שעות האחרונות. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להציג את כיוון הרוח על גבי מצפן מתמטי, והמכשיר שלנו מודד נתונים בקצב של כל דקה. אז אומרת שאנחנו צריכים להגד את הנתונים של ה-180 הדקות האחרונות כדי לענות על אותה שאלה. שימו לב שמצפן מתמטי הולך לפי הכיוון של... של uh, uh, מערך צירים של הזוויות, אז יש לנו את uh, 0 שהוא לכיוון צפון, 180 שהוא לכיוון uh, דרום, uh, ויש לנו 90 לכיוון מזרח, ו-270 לכיוון מערב. ומה שבעצם אנחנו רואים פה זה שאנחנו מושכים את הנתונים שלנו, מושכים את נתוני המהירות, ועושים איזושהי, איזושהי פעולה מתמטית על גבי אותם נתונים, ויכולים להציג את פיזור הרוח. שימו לב זה הזה קיבלנו פיזור אחיד, שזה יכול להעיד לנו שהמזג אוויר יחסית רגוע, הרוח נושבת באופן סדיר, ואין איזושהי סופה או מזג סוער שהיה בשלוש שעות האחרונות. לגבי השאלה השנייה שלנו, שאלה השנייה שלנו מתייחסת לחישוב נקודת הטל. מהי נקודת הטל? נקודת הטל מעידה לנו על הטמפרטורה שבה אוויר מתאבא. ככל שיש יותר ב באוויר, ככה הנקודה הזאת גבוהה יותר. ויש לנו את הנוסחה פה לחישוב. אז שימו לב שאנחנו כבר מדדנו את הנתונים של הלחוט ואת נתוני הטמפרטורה, והמרנו אותם ליחידות של צלזיוס. יש לנו גם את הקבועים האלה שהזכרתי ממקודם כשפתחנו את הערוץ, ואנחנו יכולים לראות ששוב אנחנו עושים פה איזשהו חישוב על גבי הנתונים. ואם נסתכל על ההתפלגות מבחינה גרפית של אותם נתונים, אז אנחנו יכולים לראות באדום את הנתונים של הלחות, בירוק את נתוני הטמפרטורה, ובכחול את uh, נתוני חישוב uh, נקודת הטל, ושימו לב שאנחנו מסתכלים על גרף של שישה ימים אחורה, שזה כמות הנתונים שאנחנו מקבלים כשאנחנו שואבים 8,000 נקודות, uh, ומה שאנחנו יכולים לראות זה ממש את הישיר בין שינוי הלחות ונתוני, uh, נקודת הטל, שימו לב יש לנו עלייה חדה, כמו בין התשיעי לעשירי ביוני בלחות, כאן אנחנו גם יכולים לראות שיש לנו עלייה בגרף הכחול, בגרף של נקודת הטל, וגם שימו לב לקשר ההופכי שיש בין טמפרטורה ללחות, והשינויים הקיצוניים שיש לנו בין יום ללילה בטמפרטורות, יותר חם לנו מן הסתם בצהריים, בערב קצת נהיה אז בעצם הצלחנו לענות על שתי השאלות שלנו, את הקבצים לדמו הזה אתם תקבלו ביחד עם קבצה המצגת, למי שירצה להמשיך לשחק או לחקור תופעות נוספות שקיימות בנתוני מזג האוויר, ובואו נחזור רגע לצ'אנל שפתחנו, נראה איך הוא התעדכן, אז שימו לב כל שנוספה לנו עוד מדידה, שזה אה, ככה יפה, אבל בסופו של דבר אנחנו נרצה כבר להגיע לאיזשהו ערוץ מאוד כאן, אז יש לי פה ערוץ שנפתח במיוחד, ויש לו כבר כמעט כ-4,000 קניסות של מדידות שנקראו מה, מאותו ערוץ ציבורי של ה-Weather Channel, של MathWorks, ואנחנו רוצים להוסיף את אותם גרפים, כמו שראינו שאפשר לעשות את זה במטלאב, אנחנו נרצה לראות איך אנחנו עושים את זה כאן באתר ב-ThinkSpeak, אז אנחנו הולכים למטלאב Visualization, ואנחנו נבחר בלהוסיף את החיווי של גרף בצורת מצפן. ושימו לב שכאן כבר אה, יש איזשהו שינוי קטן בקוד, אנחנו שוב נצטרך להוסיף את הנתונים של ה-API read, שממנו אנחנו, מאיפה אנחנו קוראים את אותם נתונים של השלוש שעות האחרונות, אנחנו קוראים את אותם נתונים מהערוץ של המזג אוויר שלנו, ו... Uh, כאן יש שינוי, אנחנו רוצים להתאים, אנחנו מוסיפים פה עוד איזה שורת קוד, אנחנו רוצים לסובב את המצפן ככה שזה ייראה כמו המצפן ש... אמיתי שאנחנו מכירים, שכיוון צפון הוא כלפי מעלה. אז בואו נסתכל איך זה נראה בערוץ שלנו. קיבלנו חיווי שהכל בסדר, אנחנו הולכים חזרה לערוץ שלנו, ואנחנו יכולים לראות שהגרף של המצפן אמת ליתصرف בתאחתית אורות. כמובן שיש לנו מישחק và אכל_PO מאוד מאוד דינמי מיבחינת מיקום גרפים. וכאן אנחנו רואים שהפיזור של הבקטור מישאר אותו דבר, לא כי הוא נדروم רק שעכשיו גילו סובבנו את זמן התצפית. שתקירו יש לנו PO עוד ארבעה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות עם אורות שלנו מיבחינת אנליזה, מיבחינת ויזואליזציה, מיבחינת שליטה בפקודות מתוזמנות. ולהגיב כשאנחנו מגיעים לאיזשהו קריטריון סף מסוים, אז יש לנו פה שליטה, وكل הפקודות האלה وكل הסקריפטים האלה שמוצאים לכם, אלו סקריפטים שנכתבו במטלאב בשפה שאתם מכירים, ומנצלים יכולות שכבר קיימות לכם, אז אתם יכולים לעשות את זה איפה שנוח שלכם, או באתר של ThinkSpeak, או בסביבת המטלאב המוכרת, בעזרת כמה פקודות פשוטות שבהם אתם קוראים, Eh, למידע מהערוצים וכותבים אותו חזרה לערוץ שלכם או eh, לכל ערוץ אחר. אז בואו נסכם. למדנו היום מה זה בעצם ה-IoT והבנו שמדובר בחיבור של חומרה לענן ושבעזרת Thingspeak שהיא פלטפורמת ה-IoT, אנחנו נוכל ליצור פתרון שמשתמש ביכולות הכתיבה שלנו במטלאב. אנחנו גם ראינו דמו מלא על איך אנחנו יוצרים סביבה משלנו באתר של Thingspeak, ואיך אנחנו יכולים לקרוא ולנתח את הנתונים הק... מרכיבי הקצה. חשוב לי שתכירו את הטולבוקסים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בעבודה Thingspeak, ThinkSpeak, כך שאנחנו נוכל לנצל את יכולות הכתיבה שלנו וההיכרות שלנו עם אותם טולבוקסים ולמנף את זה לתוך פיתרון ה שלנו. וגם חשוב לי שתקחו איתכם ממה שדיברנו היום שאנחנו יכולים לייצר פטרונות שהם מבוססים IoT לאסוף ולנתח נתונים בעזרת ThinkSpeak ו-Matlab ביאילוט ואנחנו יכולים לפתוח אלגוריתמים מותאמים של אנליזה בעזרת כלים שאנחנו מכירים מ-Matlab ושימוש ב-Toolboxes קיימים כשר אנחנו צורך ללמוד יכולות חדשות בשביל להצליח ליצור פטרון IoT מלא תמיד תוכלו למצוא מידע נוסף באתר שלנו, שם יש סרטונים נוספים על מגווה נושאים, וגם הוספתי לכם פולינקים לינקים למי שמתחיל בעבודה עם אה, ThinkSpeak דרך האתר של אה, MathWorks, ואת כל השלבים בדרך. אז תודה רבה על ההקשבה, במידה ויש לכם שאלות נוספות, תוכלו לשלוח לי מייל הכתובת שמופיעה כאן, אה, ואני גם מזמינה לכם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, ולקבל עדכונים על סרטונים נוספים שאנחנו מעלים.